Це Олександр. Чоловік жив в селі Пески Баштанського району, яке в березні потрапило під окупацію російських військ. Тепер його тимчасовий прихисток тут, в центрі реінтеграції. Олександр очікує, поки йому за допомогою волонтерів зроблять документи. Будинок в рідному селі зруйнований. Повертатися нема куди. До того ж, чоловік втратив ногу. Віна днів приліжали, не могли вивізти в больницю нікуди. Простілі, ані городи, то Коли Кодосоводілі 15 числа три залінували. Ну, вже косанки. Поверхом вище читає новини в телефоні Василь. Чоловік був на заробітках за кордоном. Коли повернувся, Херсон вже був окупований. Поки місто, де окупують, чекав тут. Ну, я тільки приїхав недавно з Херсона. От, вчора я приїхав з Херсона, був три дні вдома, там стекла повилітали, поїхав, отремонтував і повернувся назад, тому що там зараз сильно лампять. З евакуаційним эваку... автобусом Херсон-Одеса. Приїхав сюди назад і планую десь 15-го числа назад їхати. Зараз в цьому центрі перебуває 40 людей. Наразі з початку бойових дій. Через центр інтеграції прийшло 56 переселенців, на сьогоднішній день от, в центрі перебуває 11 переселенців. Тих, хто може працювати, залучають до громадських або господарчих робіт. Всіх тричі на день годують. Сьогодні борщ, йде кашка з підливкою. Поряд з центром встановлений намет. Його відкривають, коли температура повітря падає нижче мінус п'яти. Тут є одноразовий посуд, обігрівач, лавки, стіл, рукомийник. Раз на день видаватимуть гарячу їжу. А це інший центр реінтеграції. Єдиний в місті, де приймають жінок. Соціальний працівник Олександр розповідає, що від наявності електропостачання центр не залежить. Є два генератори на 3 та 5 кіловат. Твердопаливний котел, який топлять дровами з вугіллям. Зі свердловини підіймають воду насосом, який живиться від генератора. На сьогоднішній день у нас 84 людини, з них 48, да, 48 мужчин і 26 жінок. так що та, із цих 84 человек у нас пенсіонерів, інвалідів людей, яких, про які по котрим не посторонняя помощь, Ну, это инвалиды, которые на колясках, лежачие людей, где-то 42-44 человек. Олександр говорить, що всього тут може розміститися понад 110 людей. До таких центрів людей з вулиць привозять волонтери, швидкі допомоги. Дехто приходить сам. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року бездомних в центрах поменшило. Але додались внутрішньопереміщені особи. Зменшення кількості бездомних Олександр пояснює тим, що вони оселяються в покинутих або частково зруйнованих будівлях. Також в умовах війни побільшало точок видачі гарячої їжі від волонтерів. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.